بكبر فيك دور من جوع بسمع فيك كيلو انا صغير ليني ساكن ما بحكي اي انا بخير صحيح عم بعاني فيه كثير بس لساتني اسد انا غير مش حكدب مفروض ينقال بس كله عارف شو بصير لما اجي ابعد عن قريب خليني ساكن ما بحكيش حتى الحكي لازم حيل فضليتني ساكن انسألت كم سؤال المساء كان جوابي ناشف مكاني ما بيسمح لي احكي فضليتني ساكت انا اسف مشكور مش للشخص مشكور للاحداث انا اسف، مشكور مش لامدح كان تراك كله عتاب انا اسف، بعرف اني يمكن كاين اغلط كنت احلم اني نايم انا اسف، بطلب السماح من حالي لاني بخطي خطى بشر انا اسف، كل غريب مني صار قريب ولما اخذ مني راح وترك في سيء انا اسف، بكبر دور نجوع بسمع فيه بسمع فيه وانا صغير, وانا صغير ديني ساكن ما بحكي صاحبي الفتره لما ما تمشيش وتمشيها غصبا عنها اوعى تعمل اي تراك وتحكي كاتبه إلها لو سميتها فترة رح نحكيها يا كسرت وانت عارف انه بيوم هي راح تستغلك فاهم ما تجاملنيش لما احكي انه في اغاني كثير بالبال او تعطينيش اشياء فقدها لو ساءت الاحوال مش مشكور منبوذ بكره التقاء احداث ممكن يجمعني بناس ما بتستاهل انت عارف انه كل كلام يريل فاللي زينا ما بخاطب العامه انا بخاطب اي شخص حسه فاهم ممكن تسأل صاحبك يطلع زيك عارف وممكن حد من أهلك شاكك باللي بتحكي فيه وغريب ملامح وجهك جاية زي مريض الزعل مش عالناس ألحان للذكريات اللي راح زمان بالنسبة إلي بطل إلو قيمه وانا عطيتها كل شي في حتى كل شي مات بكبر فيه إلي ساكن ما